Primarul capitalei a rebufnit. Gabriela Firea îl de pe Vlad Voiculescu, în subliniere îi face campanie electoral cu sănătatea românilor. Primarul capitalei Gabriela Firea spune, despre cazul feticei de 8 ani cu fibroz chistic relatat pe Facebook de fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu. Pentru a fi realizat un transplant trebuie îndeplinite nii subliniere te condicii, mai ales să existe organul donat. Edilul îl acuză pe Voiculescu de promovarea unor informații false. Subliniere îi spune ce în subliniere îi face campanie electoral cu sănătatea românilor, aducând ce dezminte afirmațiile fostului ministru. Ca să se realizeze o operație de transplant, fie ce este renal, pulmonar sau de alt natur, trebuie să fie îndeplinite câteva condiții. <fie> În primul rând, să existe organul donat. Am observat ce este o campanie negativă dus în mas media de un fost ministru al sănătăcii care are business în domeniul SNTC. Eu nu pot să iurez succes pentru ce în subliniere îi face campanie electoral cu sănătatea românilor subliniere îi se joacă, practic. Cu informații neadegrate pe care le exprim în spațiul public, sublinierei din nefericire ele sunt preluate. A fost sublinierei la câteva posturi de televiziune, dar a fost demontat în tot ceea ce a afirmat de cetre managerul Spitalului Sfântul. Maria, de domnul Dr. Cop? Pentru ce nu se pot realiza operații decât dacă există bolnavul sublinierei donatorul sau organul donat, a declarat Marcii Gabriela Firea, potrivit news.ro. Edilul subliniază că afirmațiile fostului ministru al sănătății sunt false sublinierei, sunt doar acuzații nefondate, transmigându-i cel de-a în judecat. Adrian Nestase, profund marcat de moartea Ionelei Prodan, pestrez în amintire imaginea ei din ziua de 22 iunie 2012. Pun <totipul> tot ceea ce exprim în spațiul public fostul ministru al sănătății, care a face acuzații nefondate. Îi transmit din nou ce ne vom vedea în instant pentru ce nu se poate juca la nescul subliniere IT de dragul unei cariere politice pe care subliniere-i odore subliniere-te fulminant, dar ea nu poate fi construit pe minciuni, suscine firea. Fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu vorbe subliniere-te, într-o postare pe Facebook. Despre o fetic de 8 ani cu fibroz chistic pentru care medicii nu mai pot face nimic subliniere I afirm ce s-a ajuns aici pentru ce s-a nescut subliniere I locuie subliniere în locul grei subliniere IT, amintind de o pacient din Germania care a ajuns la 52 de ani de subliniere I sufer de acea subliniere I Voiculescu afirmă ce mai multe persoane, printre care Gabriela firea sublinierei toată Ga subliniere ca de domn de la Agenția Națională de Transplant, ar trebui să intre în pe de rus Ine, pentru situația în care a ajuns România de unde perincii cu copiii bolnavi plec pentru ce nu gesesc tratament. Acesta susține ce ar trebui să intre în pe Tederu sub liniere Ined, Gabriela Firea, cea care a coordonat atacul împotriva Aquiena în 2016, în urma ceruia Aquiena a refuzat să mai primească pacienți români. Refuzul de a mai primi ferenici o limitare pacienci români a costat pe zeci de români viaca. Gabriela Firea va trebui să peletească pentru ce a făcut, susține Vlad Voiculescu. Potrivit acestuia, în pământnerul sublinierei ne-ar mai trebui să intre narcis Hupc, cel care a îngropat peste 10 milioane de euro, cel care sublinierei a angajat firme prietene pentru lucruri de renovare la spital, cel care a mincit, a sublinierei a calomniat eurotransplant, acviena sublinierei medicii care ne puteau salva fracii. În Pământ ar trebui să intre de subliniere subliniereine domnul Victor Zota, domnul Radu de Ag subliniere Itwatga subliniere ca de domn de la Agenția Națională de Transplant, cu toate titlurile lor universitare, care au acreditat în mod ilegal Spitalul Sfântul. Maria sublinierei i-au blocat atât în intrarea României în eurotransplant pentru a sublinierei proteja propriile interese. Cu toții ar trebui să însublinierei -i de-a demisia astăzi. Pentru ce au făcut sublinierei ce nu au făcut, în tot ceea ce tiani, sper să peleteasc cu vârf sublinierei îndesat mai scrie Vlad Voiculescu. În martie 2016, Spitalul Sfânta Maria a fost acreditat pentru transplant pulmonar, o premieră în România. La momentul respectiv erau sublinierease pacienți români pe listele de a subliniere teptare la Aquiena pentru intervenție, însă clinica a refuzat să îi mai opereze. Ulterior, Vlad Voiculescu, ce era ministrul sănătății la momentul respectiv, a declarat că existau suspiciuni serioase că Spitalul Clinic Sfânta Maria a fost acreditat pentru transplant de pe sub presiune politic. În noiembrie 2016, Societatea Română de Pneumologie, SRP, susținea ce experimente de transplant au avut loc sub linierei în Turcia, 1999 orat de supraviețuire de 0% subliniere ice. În România, transplantul pulmonar nu este posibil pentru ce medicii nu au experiență subliniere instruire suficient, iar medicamentele sunt foarte scumpe sublinierei nu pot fi asigurate fere interruperi.